מצאו את הגורם המשותף הגדול ביותר של המונומים אחד העברים האלה. כאשר אומרים מונום זה פשוט מילה גבוהה לומר ביטוי של איבר אחד. ברור כי לכל אחד מאללה יש בתוכל רק איבר אחד. כדי למצוא את הגורם המשותף הגדול ביותר, הדרך עליה אנחנו חושבים היא לפרק כל אחד מהביטויים לרכיבים הראשוניים. נהפוך אותם למחפלה של הדברים הפשוטים ביותר שאפשר. בשביל מספר רגיל כמו 10 זה אומר לפרק אותו לגורמיו הראשוניים. ולגבי הביטויים המילוליים... כמו CD בריבוע, להפרק אותו למרכיבים עם המשתנה, הפשוט ביותר. לדוגמה, נכתוב C כפול די כפול די. נעשה את זה עבור כל אחד מהם, ונמצא מהו הגורם המשותף הכי גדול. איכן יש העברים חופפים בין המרכיבים, ואנחנו מחפשים את החפיפה הגדולה ביותר. נתחיל מהראשון שכאן. זה עשרה CD בריבוע. למה זה שווה? 10 שווה ל-2 כפול 5. אפשר לעשות כאן עץ פירוק לגורמים, אבל אלו בעצם מספרים מספיק בורים אליהם לפירוק. לגורמים גורמים ראשוניים. יש לנו 10, זה 2 כפול 5, כל מה שאפשר לעשות זה לפרק את זה. אתם יכולים רק לרשום את זה כ-C, בעצם אפשר לפשט את זה יותר. וכעת D בריבוע ניתן לרשום כ-D כפול D. למעשה פירקנו את 10CD בריבוע. למכפלה של המרכיבים הקטנים ביותר, עליהם הצלחנו לחשוב. הגורמים הראשוניים של 10 ואז C ואז D. נעבור כעת לחמישה C נתחיל, חמש, חמישה C D הוא ראשוני, לכן פירוק לגורמים שלא ייתן בעצם פשוט חמש, צי, C אנחנו לא יכולים לפרק, יותר זה יהיה פשוט C, ונותר עוד להכפיל ב-D, האמת כי לא עשינו שום דבר לביטוי הזה שמופיע כאן. לסיום, יש לנו 25C בשלישית כפול D בריבוע, 25 זה 5 כפול 5 ועלה, יש לנו את C כפול C כפול C, וזה אותו דבר כמו C בשלישית. וכעת יש לנו כפול D בריבוע, כפול D כפול D. מה יהיה הגורם המשותף הגדול ביותר, או מה هي החפיפה המשותפת הגדולה ביותר בין שלושת הדברים האלה? לכולם יש חמש. נסמן אותם בעיגול, יש לנו כאן חמש, יש שם חמש, שם יש חמש. לכולם יש לפחות סיחד. 1 יש C1 כאן, עוד C1 כאן, ועוד C1 אחר כאן. ולקולם יש לפחות D1 יש לכם D שם יש עוד D שם וכמו כן יש עוד D כאן לא לכולם יש שני D רק לביטוי ראשון יש ולביטוי השני יש שני D לא לכולם יש גם C שנייה או שלישית רק לאחרון יש C שנייה או שלישית למעשה כאן סיימו הגורם המשותף הגדול ביותר הוא 5CD למעשה אתם לא יכולים לקבל ביטוי גדול יותר מ5CD כי גורם משותף בגלל שהגורם הגדול ביותר של 5CD הוא 5CD הגורם המשותף הגדול ביותר של שלושת המונומים האלה, או שלושת הביטויים האלה, הוא C, D. מספר הגורמים הגדול ביותר חופפים בין כל שלושת הביטויים האלה הוא 5, C1 וD1.